היי hey, חברים, שלום לכם זה כל כך כיף לשיר איתכם ניגונים, תווים, צלילים וכאן כולנו חברים אני דרור אמי זה הכל וזה שמי השירים הם עולמי שר לכם ולעצמי דרור אמי והחבור בוני יום הולדת שיר בכל מי שלא מכיר את המילים שייקשיב זה כלה קלות. בוחנים. ו'כן זה היום שלי. כן היום שלי. כן היום שלי. היום היום שלי. כן היום שלי. והוא קביש שלי. יאשלי יום הולדת. יפה. כל אבלי יתחבץ. דור רמי אולם במדרגות. כל אבלי יתחבץ. אני מתחבץ. שלום חברים. מה קורה לכם? כימת נפלה לי מרוב פחד. פח. זות מסיבת הפתעה. אה. אז בסדר, אבל תודיעו לי בפעם הבאה. שקט, דרור, אני חו לא בכל רגע, קדימה. שיר, שיר, שיר, שיר. את מקירה את השיר שי? אני מקירה המון שירים. את שיר היום הולדת של דרורמי. טוב, תקשבי, זה מאוד פשוט. כן היום שלי, כן היום שלי, כן היום שלי, היום היום שלי. כולם אני מקווה שלא התחלתם כלום, mm. לא רציתי לפצפייס אתה תמיד <laughs> מגיע בעיכור! מה קרה עכשיו? שוב יש לך בעיה באופניים! <laughs> לא, האופניים שלי בסדר אני חושב שאתם אולי הקדמתם, אה? <laughs> אה, אה, אה, שאול, שאול, שאול, <laughs> אתה מכיר את השיר? <laughs> הוא בטח! כן, זה היה היום שלי, כן, זה היה היום שלי, כן, זה היה טוב, דרור <laughs> רבי, צריך בואו נתחבא ונחכה לו. טוב, כולנו נתחבא. אני מחבא. אוי, לא. מה קורה? אני תמיד שוכח משהו. שכחתי את המתנה בבית. אז תסדרס ותביא אותה. אבל אני לא רוצה לפצפס את ההפתעה. אתה גר ממש קרוב. תחזור מהר מהר. אין בעיה חברים, אני רץ על זה! בוא נחבא את האור ונחכה לדרוע רמי אני מחבא! שששש... ما שקט! ما שקט! ما מה זה? ששש... מה קרה פה? נכנתם לי מסיבת הפנאה? ששש... אנחנו חיכינו, חיכינו, כולם אני הייתי רבע וחשבתי שאתה כבר לא תבוא, אז... אכלתי מההוגה שלך. זה מראה כל כך טעים. זה טעים מאוד. אני ראית את זה שאתם מתכננים למשימה. אם הייתי מבואים, אני הייתי בחודם. זאת מסיבת הפתעה? אה, אהנו, מסיבה שלמה. מה נעשה עכשיו? Mm, יש לי... יש לי כן. אני אציא. כן. ואת uh, תודי לכולם שאני מגיע. כן. ונקרוב להם לחשוב שאני לא יודע איך <laughs> יופי! רגע, רגע. אבל אז זאת לא תהיה מסיבת הפתעה. אה, <laughs> הפתעה. <laughs> <laughs> אז זה סוד בינינו. סוד? כן. Ayo berziarn. Reka reka abal. Maya lauga. Hmm, jadi retai. Reka, Maya lauga. Zai share gam sod. No, tak, tak, tak. Tidak. Tidak. Tidak. Tidak. Tidak. Tidak. Tidak. Tidak. Tidak. Tidak. Tidak. Tidak. Tidak. Tidak. Tidak. Tidak. Tidak. Tidak. Tidak. Tidak. נפלא! שש! נצלח! אחת, שתיים, שלוש! כולם להתעורר! דרורמי מגיע! מה זה? מה השעה? אולי נחגוג למחר? דרורמי מגיע! הוא מגיע! כולם להתחבא עכשיו! כולם להתחבא! אני אני הייתי בא חברים טובים יודעים לחכות בסבלנות. זה נכון? חברים טובים. ויש לנו שיר ופגע. מוכנים? קדימה! רגע אחד. איחרתי. איחרתי. אהם, לא, לא. בדיוק התחלנו לשיר. נכון. איחרתי. בגלל המתונה. אתה יודע מה, שאול? אפשר לעשות את זה שוב פעם, במיוחד בשבילך. כלומר, בשבילי. מסכימים? כן, בבדיים, זה היום שלך. אנחנו עושים מה שאתה רוצה. קדימה, חבר'ה, אתם כבר יודעים לעשות. חד, שתיים, שלוש. שיר! שיר! מישהו אכל מהעוגה? אכל מהעוגה? כן! מי... מי עשה דבר כזה? לא יודע! אולי... אולי זאת מין שכזאת... כן! שאם אוכלים ממנה... אוכלים ממנה... אז היא נעלמת! נעלמת! ככה, לאט לאט! לאט לאט! עצי עוגה נעלמת? כן! שיר! תגידי את האמת! שבתאי, ציפור! ציפור? ציפור? تي بوري تي بوري اي اي اي شفتك تيرا انا لا ما من هاوغا هنا ال ماشوف حبايب قديمه مو بتخيل هاوغا المت بسوت لو يشهر لي كلوم كين بس قديمه اني اتسى כן זה היום שלי, זה היום שלי כי זה שלי, והוא רק בשבילי יש לי יום הולדת יש יום רגיף של חול, ויום של חג גדול יש יום רגיף של חול, ויום של חג גדול יש יום גשום אפור, ויום עלה באור יש יום, הביטור, מיוחדים. יום, אחד נגמר מהר, יום אחר של חברים ויום של לישום שמתחילו ויום שמסיימים בעולם הזה יש כל מיני ימים hey, oh, hey. כל יום יש מאירה שולחת נשקות oh, oh. כל יום הרוח מלטף את ציפורים שרות oh, oh. אבל יש יום אחד שבו הזמן כמעט רוצים oh, oh. זה יום כל כך שמח הם הוליך לדאר זה יום שלי, זה היום And one day, there's a miracle. And one day, it's a miracle. One day it's so warm, and one day the sky is molaya, the sky is molachar, is molachar. Every day the sun shines, every day the sky is clear, every day the clouds melt away and the sky is clear. Every day there's one day that's This is the time for and he is할 수 in mind After that, this time it is my day hey. This is the day for And this time it is my day for